Marian Vanghelie, begat din nou în Corzi. Dna cere arestarea fostului primar. Tribunalul București sublinieră îi decide, vineri, dacă înlocuie subliniere te controlul judiciar în cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. Dna a cerut arestarea fostului primar al sectorului 5 motivând ce acesta ar fi încercat să influenze ce martorii din dosarul în care este judecat, informează Mediafax. Cererea procurorilor ne-a fost înregistrat pe 13 martie. Marian Vanghelie a fost trimis în judecat de Direcția Națională Anticorupție, DNA, în iulie 2015, fiind acuzat de abuz în serviciu, luare de mit și sepelare de bani, unele fapte fiind sevăr subliniereite prin favorizarea firmelor omului de afaceri Marin Dumitru în atribuirea unor contracte. Conform rechizitoriului procurorilor, în perioada 2006 2014 Marian Vanghelie, în calitate de primar al sectorului 5 din Bucure sublinieră P, ajutat de Mircea Sorinicula e subliniere -i de la Ura a cerut sublinierei a primit de la Marin Dumitru Foloase materiale necuvenite în toantum de aproximativ 30. 403.000 de euro, reprezentând un comisiun de 20 din încasări. Aceste foloase au fost pretinse sublinierei primite de inculpatul Vanghelie Marian Daniel pentru a sublinierei exercita atribuțiile de serviciu atât în vederea atribuirii de cetre primria sectorului 5 sublinierei serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al sectorului 5. Pune respectarea prevederilor legale, de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri, cât pentru a dispune efectuarea pe lucrărilor lucrurilor aferente acestor contracte. Valoarea totală a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei, conform procurorilor anticorupție. Închetătorii suscince foloasele necuvenite la care se face referire în rechizitoriu au constat în predarea de sume de bani lichizi, încheierea sublinierei executarea unor contracte, nejustificate din punct de vedere economic. Cu și comerciale controlate de cetre vanghelie ori în lecturi cu care acesta avea un interes personal, în cedarea percilor sociale sublinierei, implicit, a patrimoniului unei societ și comerciale ce trei persoane indicate de edilul suspendat sau în transferul dreptului de proprietate asupra vile cetre o persoane indicate de Marian Vanghelie.